Neuvěřitelný úspěch. Nejprestižnější americká soutěž UFC, která je špičkou MMA zápasnického stylu, vytáhla hradeckého bojovníka Davida Dvořáka na desátou pozici na světě. David Dvořák má za sebou 15 vítězných zápasů v řadě, z toho dva v UFC. K bojování v kleci přešel od šachů a tento sport provozuje už 10 let. Před sebou má další dva zápasy v UFC. Trénování mu ale komplikuje koronavirová pandemie. Tak schodou okolností pro mě, jakoby ten COVID, mě. Já už jsem byl v hledáčku UFC, ale můj první zápas v březnu proběhnul díky tomu, že jeden zápasník se bál a nechtěl nastoupit do zápasu, takže mě vzali jako náhradu místo něj a dostal jsem vlastně takový laso od nich a vzal jsem nabídku a pak jsme dostali další zápas. Teď je jediný problém s tím cestováním. Já totiž hodně trénu v Londýně, který je jeden z mých domovských klubů a to cestování tam je hodně složitý, protože člověk tam musí nastoupit do karantény a je pro mě jako pro zápasníka je nemyslitelný někam přijet, 14 dní být zavřený někde na ubytovně a pak teprve začít trénovat a nejde bože, to sami ještě doma, to vůbec nejde. David Dvořák zápasí v Muší váze a má přes dívku hrobník. A nikdo by nečekal, že se zakládá na pravdě. Absolvent sportovního managementu na Univerzitě Hradec Králové, kdysi skutečně kopal hroby. Tak vlastně přezdívka Undertaker v češtině hrobník je z toho důvodu, protože v Americe mají takového člověka, je v takovém tom zábavném wrestlingu, kde vlastně ty lidi skáčou, dělají všelijaké přemety, buchví, co. Takže je to pro ně známý a nehledě na to, já jsem tuhle práci dlouhý roky dělal. Doteď, když je potřeba, tak jedu na nějakou výpomoc. Ne kvůli tomu, že bych nutně musel od rána do večera někde ještě jinde pracovat, ale spíš prostě chci Pomoc, být s těma lidmi, s kterými jsem ten čas trávil, to mě prostě baví, tak z ta přezívka vznikla a ideálně se hodila na americký trh a ještě k tomu je prava. David Vořák má před sebou další dva zápasy v UFC, vizi do budoucna má ale přesně nalajnovanou. Já to mám vlastně tak, že já nemám stanovený cíl, čeho chci jakoby dosáhnout, protože si myslím, že UFC titul, všechny vyhrané zápasy jsou jenom Takovýto to score, který ten zápasník dostane a můj jakoby, životní cíl je cesta vzdělání, furt se učit, vzdělávat se a vlastně ta cesta je můj cíl a všechny ty výhry to už je jenom takový ten bonus, to score navíc, takže tohle to bych asi řekl. Ale když bych vzal čistě teďka jenom to sportovní, tak hlavní cíle je vyhrát další dva zápasy a prodloužit smlouvu. Tak držíme pěsti, ať se to povede.